إذا حياتك كانت مكركبة ومش عارفة شو تعملي أو من وين تبلشي، ساعتها على الأرجح ما رح تعرف تلاقي حل لوحدك، ولازم تلجأ إلى مساعدة خارجية، ممكن من كتاب أو دورة مختصة بموضوع ممكن يهمك أو يلامك أو تراجعي أخصائي نفسي ليرشدك ويخلق لك فرص جديدة، أو تدخلي على حياتك صداقات جديدة تساعدك تعبي الفراغات وتغيري نمط حياتك.